Saitko tehtäväksi tehdä kirjallisuuskatsauksen, ja siihen pitäisi löytää tutkimuslähteet. Mikä se kirjallisuuskatsaus oikeastaan on, ja miksi sen kirjoittamissa käytetään tutkimuslähteitä? Tällä videolla käydään läpi, millaisia erilaisia kirjallisuuskatsauksia on olemassa, mitkä ovat kirjallisuuskatsauksen vaiheet, ja millaisia tiedonlähteitä voisit omassa kirjallisuuskatsauksessa käyttää. Tämä on yleisesitys ja siinä käytettävistä lähteistä, joten huomioi aina myös käsillä olevan tehtävän sekä oman alasi ohjeistus. Muodoltaan kirjalliskatsaus voi olla esimerkiksi tieteellinen artikkeli, tutkimuksen osa, opinnäytetyön teoreettinen viitekehus tai koko opinnäytetyön menetelmällinen ratkaisu. Kirjalliskatsauksessa kootaan yhteen yksittäisiä tutkimuksia, joista sitten muodostetaan kokonaisuus. Kirjalliskatsauksessa on tarkoitus kuvata ja käydä läpi, mitä aiheesta ja tutkimusongelmasta on tutkittu ja tiedetään jo aiemmin, sekä millaista tieteellistä kirjallisuutta siitä on kirjoitettu. Katsoista varten sinun tulee siis etsiä erilaisia, yleensä yksittäisiä tutkimuksia kuvavia tieteellisiä aineistoja. Kirjoiskatsauksen tyyppi ja oma alasi vaikuttaa siihen, millaisia aineistoja katsauksessa on hyvä käyttää. Myös opinnäytetyössä kirjoiskatsauksen avulla kartoitetaan työn aihepiirin kokonaisuutta, eli aiempaa tutkimusta aiheestasi. Opinnoitetyön teoreettisessa osassa määritellään myös muun mm. muassa opinnäytetyön keskeiset käsitteet. Työn teoreettinen viitekehys perustuu systemaattisesti tehtyyn tiedon. Kirjallisuuskatsauksia voidaan luokitella useammalla tavalla. Kolme päätyyppiä ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja määrällinen meta-analyysi sekä laadullinen metasynteesi. Tämän lisäksi kuvailevia kirjallisuuskatsauksia voidaan vielä luokitella eri alaluokkiin sen mukaan, mikä tarkoitus katsauksella on ja mitä sen avulla halutaan tutkia. Ammattikorkeakoulun opinnäytötyössä ja tehtävissä käytetään useimmiten kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Vaikka kirjallisuuskatsaustyyppejä on useita, on näillä kuitenkin tietyt samat osat ja tekemisen vaiheet, eli kaikki lähtee liikkeelle tutkimusten ja tieteellisen tiedon hakemisella. Tämän jälkeen löydettyä aineistoa arvioidaan kriittisesti ja valitaan sopivat lähteet omaan katsaukseen. Valitun aineiston perusteella tehdään synteesi ja analyysi, eli kirjoitetaan itse katsaus. Kirjoitukatsaus koostuu siis aiemman tutkimuksen analyysistä, joten sitä varten on tehtävä tiedonhaku, jossa etsitään tutkimustietoa. Tutkimukselliseksi tiedoksi lasketaan yleensä muun muassa tieteellisten lehtien artikkelit, tieteellisen, tieteellisten artikkelikokoelman artikkelit, tieteelliset monografiat, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, julkishallinnon tuottamat tutkimusjulkaisut sekä erilaiset opinnäytteet. Huomaa kuitenkin opinnäytetyössäsi, että yleensä työn tutkimuksellisessa ja teoreettisessa osassa on aina hyvä viitata oman työn tasoa korkeammalle. Ja yleensä ensisijaisia opinnäytetyölähteitä ovatkin lisenssialtityöt sekä väityskirjat. Alastasi riippuen voit muualla työssä, voi muualla työssä olla mahdollista käyttää myös muutasoisia opinnäytötöitä, esimerkiksi kuvaamassa, millaista tutkimusta aiheesta ylipäätään löytyy. Muista tässäkin kohden tehtävän ja oman alan ohjeet. Kirjallisessa valitaan aineistoa sen perusteella, mistä tieteen alassa omassa katsauksessa on kysymys. Perusperiaatteena voisi sanoa, että käytetään aineistoa, joissa kuvataan yksi tutkimus, Eli näin ollen parhaita lähteitä ovat tieteelliset artikkelit, joko tieteellisessä lehdessä tai artikkelikokoelmasta. Oma ala kuitenkin vaikuttaa siihen, millaiset aineistot ovat sopivampia ja millaisia lähteitä suositellaan käytettäväksi. Jossain tapauksissa lähteitä voidaan käyttää myös muun mm. muassa systemaattisia katsauksia. Perehdy siis myös oman alasi käytäntöihin muun mm. muassa lukemalla alalla tehtyjä kirjallisuuskatsauksia. Katsotaan kirjallisuuskatsauksen tiedonhakua ja sen kuvaamista vielä hiukan lisää kahden esimerkki kautta. Työt ovat Jenni Ihalaisen sosiaalialan opinnäytetyö, sosiaalinen kuntoutus, kuvailuja käytänteitä ja Johanna Lehtisen ja Taruvatien terveysalan opinnäytetyö, ruoka-aineallergisen lapsen hoitosuositusten tarkastelu, kuvaileva kirjalliskatsaus. Kumpikin opinnäytetyö on siis muodoltaan kuvaileva kirjalliskatsaus ja työt löytyvät teseuksesta. Katsotaan ensin, kuinka töissä on kuvattu tehtyä tiedonaku. Aineistohaun kuvauksessa on kerrottu käytyt tietokannat ja hakusat. Kummassakin työ, työssä näitä on avattu tekstiin ja hakusanojen kirjoitettu ylös suomeksi ja englanniksi, sekä myös hakulausen muodossa. Kirjoiskatsaukseen valitulle tutkimukselle määritellään myös sisäänotto- ja poissulukriteerit, jotka tässä työssä on koottu taulukkomuotoon. Kummallekin tutkimuskysymykselle on valittu omat kriteerit. Sama asia on kuvattu toisessa työssä hieman toisin ja mukana on myös käytetty tietokannat ja hakusanat. Kirjaskatsauksen tiedonhaussa kuvataan aina myös käytetyt tietokannat, hakusanat sekä saadut hakutulokset ja mukaan otetut tutkimukset lukumäärä. Tästä esimerkit tässä esittelyssä olevista opinnäytteistä. Tässä työssä käytetty tietokanta ja rajaus, hakusanat sekä saadut hakutulokset ja katsaukseen mukaan valitut aineistot on koottu kahteen tutkimuskysymysten mukaan jaoteltuun taulukkoon. Toisessa työssä käytetty tietokanta, saadut osumat ja valittujen julkaisujen määrä on omassa taulukossa. Tiedonhaun kuvaamisen lisäksi valitut tutkimukset kirjataan yleensä liitteeksi tulevaan tutkimustaulukkoon, jossa kuvataan yhteenvetona esimerkiksi mukaan valittujen tutkimusten bibliokarviset tiedot, tutkimuksen tavoite ja tehtävä, tutkimuskysymykset, tutkimusmenetelmä sekä tutkimuksen päätulokset. Pelkistetysti tutkimusten yhteenvetotaulukossa kuvataan siis tutkimuksen tekijät, vuosi ja maa, tutkimuksen tarkoitus, tutkimuksen otoskoko ja käytetty tutkimusmenetelmä sekä tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tässä videossa on kuvattu vain osa kirjoituskatsauksen tekemisen vaiheista, joten etsi lisää tietoa muun muassa tutkimusten analysoinnista ja arvioinnista erilaisista tutkimusmenetelmäoppaista. Lisää apua tiedonhakuun löydät kirjaston verkko ja muista aina myös tarkista oman alasi ohjeet ennen kuin alat tehdä joka joko opinnäytetyönä tai muulla tehtävänä.